Nyt kun puhutaan raketeista, niin meillä olisi varmaan hyvä kertoa, millä nämä toimii. Räjähtäminen tarkoittaa tilavuuden nopeata kasvua ja energian äärimmäistä vapautumista. Tähän liittyy usein kaasut ja todella korkeat lämpötilat. Kemiallinen räjähdys puolestaan tarkoittaa sitä, että happi reagoi tosi voimakkaasti jonkun aineen kanssa. Käytännössä siis se tarkoittaa erittäin nopea palamisreaktio. Kauneet kuviot saadaan syntymään, kun täällä päässä oleva räjähdyspanos räjäyttää ympärillä olevat pelletit ympäri taivasta kauniissa väreissä. Ilotulitteiden kipinöinti ja väri johtuvat metallisuoloista. Kullakin metallilla on oma värinsä, jolla se alkaa hehkua, kun se lämpenee. Nyt näytän, kuinka värit syntyvät ruiskuttavalla metallisuolojen etanolilivuosta liekkiin. Punainen tulee litiumista, oranssi kalsiumista, keltainen natriumista ja sinivihreä kuparista. Eri värit perustuvat energian kvantit. Lämmitys virittää metallionien elektronit korkeammille energiatasvelle. Ja kun nämä energiatasot purkautuvat, energia purkautuu eri värisinä, eri aallonpituisina fotoneina. Yksi, yhden kaikki kaikkien kaikki. Hyvää uutta vuotta! Ja rakennet paukkumaan! Hyvää uutta vuotta!